يا مرأة أدرار السيفين، ورسوليات نعم نصف <تصفيق> بلاد من من اليمن فهؤلاء الذين يظهرون أمامك اليوم ليسوا من القوة التي إنهم يسقطون لوحة عظيمة. نعم، فنحيي هؤلاء وهم الآن من العلام منطقة إلى نرحب ايضا بكم في هذه التعليم العالي و البحث كما